السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بيكم في عرض جديد من عروض وك تمام؟ آه عرض النهارده إن شاء الله بيدي خصم رائع جداً جداً جداً من الموقع العظيم ده. الخصم بيصل حتى 20% بالإضافة للخصم الموجود على المنتج المعروض. الخصم بيعمل في السعودية والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. جميع الدول العربية تقريبا هنجرب النهارده على السعودية بتدخل الموقع عايز تستخدمه باللغة الإنجليزية ماشي عايز تستخدمه بالعربي بردو تمام بتشتري المنتج اللي أنت عايزه أو بتتفرج على الحاجات اللي موجودة وليكن مثلا نشوف حاجة مثلا في الإكسسوارات أو ممكن نشوف أي حاجة في منتجات التجميل مثلا عندهم حاجات. كويسة جدا وتخفيضات بتصل لستين في المية بالاضافة اللي احنا نستخدم كوبون هيديني وخصومات تانية اكبر وليكن مثلا عروض الاكثر مبيعا متخرج كده عليها بسم الله عندنا مثلا الوست براند المنتج ده جميل جدا ورائع اقدر اقول له اضف الى العربه تعالوا كده نتفرج عليه المنتج ده ثمنه 110 ريال سعودي تمام جدا تمام لسه ما خدناش الخصم هدخله الخصم كوبون الخصم اللي هو MBTH MBTH الكوبون او الكود اللي ظاهر قدامكم وما انساش اقول له استدع بالشكل ده اوكي تم خصم 22 دولار من وعشرة آه 22 ريال من ال ريال فالمجموع النهائي هدفع 88 ريال فقط لا غير للمنتج الجميل بتاعنا. اوكي okay. شكراً لكم وعجبكم عجبكم العرض، ما تنسوش تعملونا لايك وكومنت وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.